У Чортківському лісовому насіннєвому комплексі вирощують саджанці дерев із закритою кореневою системою. Це єдиний такий комплекс на Тернопільщині. Волонтер із Бельгії привозить швидкі для українських військових. У Тернополі патрульні штрафують пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. У селі Цигани Чортківського району працює єдиний на Тернопіщині насіннявий комплекс, де вирощують саджанці дерев із закритою кореневою системою. Ростуть вони не на відкритому ґрунті, а в пластикових касетах. Садять дві породи дерев – модрину європейську та дуб звичайний. Перший етап технології – висівання. Хвойні дерева в касети висіють за допомогою автоматизованої лінії. Це є накопичувач грунту, тоді по лінії він іде в міксер, де додається вода, різні підживи. Тоді по лінії направляється торф в бункер для землі, тоді ми закладаємо касету, по лінії наступні йдуть касети, де є ущільнювач грунту, тоді по лінії йде висів хвойного насіння. Тоді посипається зверху перлітом. Це їх вої. Для дубових касет ми тільки наповняємо ґрунтом висів дуба проводиться вручну. Насіння дуба перед висіванням зберігають у холодильнику при температурі мінус 3 градуси. Робляться для того, щоб жолуді завчасно не проросли, каже лісничий Володимир Гайовський. Далі їх обрізають. Насіння, яке має якісь вади, не використовується для висів, використовується тільки якісне, яке дозволяє збільшити схожість. Обрізані жолоді вручну висаджують у касети. Головне, каже Володимир Гайовський, щоб усі вони були на однаковій глибині. Щоб насіння просало стало одинакове, якщо воно відстає в розсі, вони тоді тих технічних якостей, які потрібні для створення свих насаджень. Насіння мудрини пророщують у теплиці, а потім зберігають у навісі притінення. Тут є автоматичний полив і напівавтоматичне затінення, розповідає Володимир Гайовський. Так майбутні дерева захищають від надмірного сонця і контролюють вологу та температуру. А такий вигляд має поле дорощування. Це відкрита територія. Сюди насіння хвойних потрапляє після навісу притінення, а насіння дуба виносять сюди одразу. Тут саджанці дерев ростуть до осені. Використовується рамповий полив і ємкості для весення підживи і засобів захисту. На цьому полі дорожчування можна вирощувати до 500 тисяч сіянців. Зараз тут знаходиться 180 тисяч. менш ніж за півроку саджанець дуба виростає до 40 сантиметрів, каже Володимир Гайовський. Це вдвічі більше, ніж якщо б він ріс на відкритому ґрунті. Вирощування сіянця з закритою корневою системою дозволяє доглядати би, за кожним індивідуально, внести йому якісь поживні речовини. І при використанні сіянців з розсадника пошкоджується коренева система. Вирощені сіянці закритою кореневою системою, непошкоджений корінь, який дозволяє е, скоріше прижитися сіянцю. Вирощені у у Чортківському лісовому насіннявому комплексі саджанці, модрини та дуба висаджують у філіях Подільського лісового офісу. Це Бережанський, Кременецький і Чортківський лісгоспи. Садити їх можна не лише навесні та восени, а й влітку, каже працівниця філії Чортківське лісове господарство Мар'яна Заплатінська. Роблять це вручну. Робиться глибока ямка, щоб зайшов весь корінь в землю, садиться вниз, тоді робиться, спочатку низ притискається, для того, щоб вийшло повітря, і притискається вверх за чотири роки, за сприятливих умов, сійниця з закритою кореневою системою може вирости до півтора метра, натомість з відкритою – до метра висоти, каже Мар'яна Заплатінська. У Чортківському лісовому націнівому комплексі цьогоріч планують виростити 350 тисяч сінців із закритою кореневою системою, 300 тисяч дуба звичайного та 50 тисяч модрини європейської, розповів лісничий Володимир Гайовський. За її словами, дуб – це основна лісоутворююча порода. Система вирощування саджанців із закритою кореневою системою не нова, каже асистент кафедри геокології Тернопільського педуніверситету Ігор Кузик. Її перейняли від Швейцарії. Чоловік розповів про основні переваги. Саджанці, вирощені цією технологією, вони є більш стійкими і більш адаптованими до тих змін кліматичних. Звичайно, що вартість вирощування саджанця закритою кореневою системою, вона є дещо вищою, аніж просто в відкритому ґрунті. Проте, якщо брати в комплексі від висадження жолудя і до отримання вже там середньовікового лісу, так, то... Через більш високу приживленість саджанців з закритою кореневою системою, в кінцевому результаті окупність, тобто економічна рентабельність, буде вищою, ніж з вирощування, здається, дешевших саджанців в відкритому ґрунті. Богдана Совицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Okay. Автомобілі швидкої медичної допомоги для потреб ЗСУ прибули до Збаража. Сюди їх привіз виходець зі Збарашчини волонтер Ігор Вітенько. Цього разу з бельгійськими колегами закупили шість автомобілів. Один уже відправили на фронт, ще один в дорозі, розповідає чоловік. Автомобілі не йдуть пустими, я їх заповнюю чим тільки можна. Правило, це перев'язувачний матеріал, вироби медичного призначення, антисептики, антибіотики, кровозупинні турнікети. Ця машина була передана університетською лікарнею міста Антверпен. Ці всі коробки теж з лікарняного закладу. А цей автомобіль, дивіться, як ми зробили, він має раз, два, три, чотири лежачих місці і посередині п'ятий. З Ігорем Вітеньком приїхала і колишня депутатка Антверпенського парламенту Галина Матюшина. Вона супроводжувала автомобілі швидкої в Україну. Жінка родом з Білорусі, вже 24 роки живе у Бельгії та працює з діаспорами. Ми робимо акції солідарності, ми збираємо гроші на дрони, ми приймаємо раніних реабілітацію. Ми в Українській церкві торти, п'ячо ми продаємо, п'ять так само грошей збираємо, окупне свічки. Від початку повномасштабної війни за сприяння Ігоря Вітенька передали для потреб фронту 64 автомобілі, каже міський голова з баржа Роман Полікровський. Коли вони сюди приїжджають, тут проводиться технічне обстеження цих автомобілів, проводиться значить, ремонт, якщо є така необхідність. Одна з машин поїде у дивізіон, в якому служить Андрій з позивним «Фокс». Зараз військовослужбовець на лікуванні. Наша швидка, якою користується саме наш підрозділ, вона також була передана тим самим фондом Ігора Вітенька. От вона зараз в дуже поганому стані, так як там відсутні дороги. Залишилися тільки напрямки, бо, ви розумієте, їздить військова техніка, ходова розбивається, автомобілі не витримують, автомобілі вони являються розхідним матеріалом. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Патрульні поліцейські штрафують пішоходів, які переходять дорогу в невстановленому місці. Одна з таких локацій – поблизу центрального автовокзалу Тернополя. Через дорогу за межами пішохідного переходу йде Марія Ковальчук. А я сліпа мені 90 років, вибачте мене. Ну вже буду знати, 90 років старе, вибачте. За кілька хвилин тут дорогу перебігають два хлопці, які не захотіли представитись. На них за порушення правил дорожнього руху патрульний поліцейський Павло Козак складає адмінпротокол. Сума штрафу – 255 гривень за частиною першої статті 127. Всі переважно говорять, що вони десь пішать, хто на маршрутку, хто на поїзд, хто по своїх справах, не дивлячись, перебігає дорогу. Тут нас, як так казали, смуги в двох напрямках, дві смуги в одному напрямку, дві смуги в другому напрямку. Вони не зважають, перебігають дорогу і в результаті може бути Тобто закінчиться поганими наслідками. Від початку року, розповіла речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська, в області через перехід дороги в невстановленому місці трапилося більше пів сотні аварій. 59 дорожнього транспортних перегляду за участю пішоходів, серед яких 49 людей травмувалися і 9 людей, на жаль, загинуло. Тому такі заходи ми здійснюємо щодня, можливо попередити, превентивно подіяти від початку року. Екіпажі патрульної поліції вже винесли понад тисячу адміністративних матеріалів на пішоходів, які переходили поріжу частини кожа межами до переходів. Артему Шумському 9 років. Він наймолодший серед волонтерів, які розвантажують допомогу від американського фонду United Support for Ukraine. Хлопець прийшов сюди разом з дідусем. У мене в однокласника, тату на війні. Я хочу йому допомогти. У вантажівці два автомобілі, медикаменти, медтехніка, засоби гігієни, одяг, матраци, ковдри, дитяче харчування, амуніція. Пер Арне Єремайсен – волонтер із Нідерландів. Йому 74 роки. Разом з іншими чоловіками долучився до роботи. Я подорожую світом з 2015-го. Я прибув до Осло приблизно два тижні тому на декілька днів. Я вирішував, куди їхати далі, і вирішив їхати в Україну. Хотів дізнатися, чи я можу чимось допомогти, щоб підтримати Україну у її боротьбі. Тому я тут. Руслан Данильчук показує автомобілі, які передала діаспора. Є медичні рюкзачки такі, наколінники, підлокотники, ну все є. Там дачі арімати медичні. Машини дуже хороші, Нісан, дуже великий, габаритний, привезли ще одну Honda. Хлопці будуть максимально задоволені, бо машина повнопривідна і будуть, їм буде це на перемогу. Волонтерка Наталія Тихоненко розповідає, що таких вантажів від фонду United Support for Ukraine до Тернополя прибуло понад два десятки. Допомогу в даному контейнері організовують люди діаспора українців, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Коли все вивантажили колона автомобілів, відправляється до волонтерського штабу Десантно-козацький рий. Тут допомогу сортують та обліковують. Цим займаються волонтерки Ніна Стець та Майя Черник у нас де облікація, тому що ми отримуємо, теж його все обліковано, ми кожен все, що ми віддаємо, ми віддаємо по накладні. Тобто, акт прийому-передачі робимо, тобто, хто прийшов, ми, має, ми просимо кожного, щоб мав коло себе документ. Сьогодні є багато військового, є форма, є те, що потрібно військовим вже для одягу, безпосередньо, дуже багато медицини і дуже багато інвалідних військів. І те, що теж потрібно, дуже де зараз на госпіталі, навіть тут у нас в Тернополі всі питаються військи, ходулі і опирачі, все таке, що дуже-дуже необхідне. Десантно-козацький рій понад рік співпрацює з фондом United Support for Ukraine, розповідає голова правління цієї організації Володимир Мосейко. Це налагоджена логістика з питалями, з військовими частинами. Вони нам скидають свої, то, що їм потрібно. Ми перекидаємо американцям і вони присилають до нас потрібні ці всі речі. Багато ще є речей переселенцям, які сюди, люди, які потребують. За словами Володимира Мосейка, автомобілі та амуніцію відправляють на Бахмутський та Слов'янський напрямки, а медикаменти та медтехніку у шпиталі Донеччини, Київщини, Хмельниччини, а також Тернопільщини. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне, новини Тернопіль. Футбольний клуб Нива Тернопіль на виїзді зіграв з запорізьким металургом з рахунком 1-1. Грали команди на стадіоні в Моршані Львівської області. Це четвертий тур чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги чемпіонської групи. У першому таймі команди не забивали. На 52-й хвилині рахунок у матчі відкрив гравець Ниви Богдан Козак. На 90-й хвилині після вилучення за другу жовту картку гравця Ниви Олега Соколова футболіст металурга Володимир Польовий зрівняв рахунок пробивши штрафний удар. Гра завершилася нічиєю. «Була дуже важка гра для нас. Команда Нива, ми знали, в який футбол вона грає. Хотілося грати в свій футбол, але нам Нива це не дала зробити. Рахую, що рахунок по, по грі». Виконувач обов'язків головного тренера Ниви Сергій Атласюк каже, налаштовував команду на перемогу в цій грі. Ми хотіли Здобути три очки. От, на жаль, так, скажемо так, в кінці нам трохи не дотримали. От, але тим, що ми сьогодні як ми виглядали на футбольному полі, як ми старалися будувати свою гру, от, мені дуже сподобалося. Сподобалося відношення хлопців до роботи, відношення протягом тижня, як ми готувалися до цієї гри. Ми прекрасно знали що нас тут чекає, як буде розгортатися події в монополі, ми до цього були готові. Впевнені, що якщо ми так само будемо працювати, викладатися на максимум в монополі, наші перемоги прийдуть. Після цієї гри Нива продовжує перебувати на останньому восьмому місці в турнірній таблиці з 5 очками. Наступний матч Нива також зіграє на виїзді з Черкаською командою ЛНЗ. Гра запланована на 6 травня. Далі за боковоє не проходить Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.